Tensiunea maximă după interviul lui Ghic. Rece al de acuz, News vor se pun pumnul în gur televiziunii publice. Este scandal monstru, după ce televiziunea română a difuzat interviul acordat de fostul deputat Sebastian Ghic jurnalistului Ion Cristoiu. presublimiere din Telealde, deputatul Alexandru Beini sublinierea nu, suscine demersul de chemare la raport a directorului interimar al TVR nu este altceva decât o acțiune de intimidare. El acuz, într-un comunicat remistirii pe PNL News vor se pun punul în gur televiziunii publice de Dragul Instituiilor de for. Difuzarea interviului realizat de cetrei jurnalistul Ion Cristoiu cu Sebastian Ghi a creat foarte mult tensiune în zona celor care susțin din răsputeri statul paralel, instituile de for care se vede acum vulnerabilizate de ceea ce ar putea spune fostul deputat. Am asistat în ultimele ore la tot felul de reacții din partea reprezentanților PNL, AUS, din partea unor membri ai CNEA care sfidează orice logic, care calcă în picioare libertatea presei. Acet a acuz televiziunea publică a difuzat un interviu cu privire la subiecte de interes pentru întreaga societate. Eu cheam la raport pe directorul TVR, Doina Gradea. Sau, poate, pentru reprezentanții statului paralel. Pentru propaganda politic ce a ridicat scut în jurul instituiilor de for, nu este de interes ca românii se afle ce s-a întâmplat în România ultimilor ani, să nu afle despre abuzurile ei despre implicarea serviciilor în diverse domenii, despre dosarele fabricate la comandă. nu fi prezentat acest caz, ar fi însemnat să privez ce cenii români sub liniere publicul larg de o informație de maxim interes public. Brigada de apretori a lor de fără a luat parul în mână, acum îi îndemna preedintele PNL, s-a activat. psd sedea în cap oricui îi permite să prezinte realitatea cu privire la servicii, la modul în care opera binomul Col de Acovesi. Atacul la adresa televiziunii publice din partea reprezentanilor PNL News nu reprezintă altceva decât o încercare de a interfera în politica editorială a unui post, ceea ce în orice stat democratic înseamnă cenzuri. Culmea, acest de tip de cenzură este pus în practic de unii care se autoproclam liberali în. Gândirea în frunte cu preedintele Comisiei pentru cultură, Arte, mijloace de informare în mas din Camera Deputailor, Cigel Tirbuc, dar e membrule acestei comisii, useristul Iulian Bulai. De la uzră nu am niciun fel de ateptare, deoarece toată lumea s-a convins ce uzrăbraul sistemului în politic, în Parlament. În schimb, PNL dovedește ce a rămas doar cu numele partid liberal, pentru ce prin tot ce face arată ce e partidul de casal statului paralel. Ca partid cu adevărat liberal, alde va lupta pentru libertatea presei ne vom opune o abuzuri menite să îngrdească instituile de presă. Din punctul meu de vedere, este necesar respectarea libertății de exprimare, și asigurarea unui cadru ipsit de orice restrângere în care nas media se desfoare activitatea, mai ales atunci când vorbim despre postul naional de televiziune, susține deputatul ALDE.